Η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων υπήρξε πράγματι ιστορική. Γιατί για πρώτη φορά τον 21ο αιώνα φιλοξένησε τον ηγέτη λαού που μάχεται για την πατρίδα του. Και ταυτόχρονα υπερασπίζεται την ομιμότητα και τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τη φωνή των πληγωμένων Ουκρανών που μένουν όρθιοι. Πολιορκημένοι, αλλά ελεύθεροι. Με τρόπο... Καταλητικό, ο πρόεδρος Ζελένσκι μας μετέφερε τη θεραλέα αντίσταση των συμπολιτών του απέναντι στην παραβίαση των πιο βασικών δικαιωμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, περιέγραψε την βαρβαρότητα του εισβολέα, που αποδεκατίζει αμάχους, διαλύοντας τις ζωτικές υποδομές της χώρας. Ενώ στα λόγια του αντίχισε το σύνθημα εκατομμυρίων που πολεμούν για τη ζωή, το σπίτι, την οικογένειά τους και μαζί για τα όνειρα που είχαν σε ένα μέλλον Ειρηνη και πρόοδο. Ακούσαμε επίσης τη συγκινητική του έκκληση για σύνδρομή και υποστήριξη, στην οποία ανταποκρινόμαστε. Σήμερα στη Σκοτεινιά, αλλά και αύριο στην Ξαστεριά, όταν θα είμαστε παρόντες στην ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Μαριούπολης. Όχι μόνο γιατί η προστασία της εκεί ομογένεια αποτελεί εθνικό καθήκον αλλά και γιατί η μάχη της Ουκρανίας μας αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατά γειτονικά εδάφη και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ιτηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας. Ο ελληνισμός, άλλωστε, ξέρει καλά από επιθέσεις και απειλές, ζώντας από καιρό τον ακροτηριασμό της Κύπρου. Δεν θα μπορούσε, συνεπώ να μην αντισταθεί στο μακελιό στην Ουκρανία, που δεν το επέλεξε ο πολιτισμένος κόσμος απέναντι στο οποίο όμως επιλέγει να μηνθεί και το κάνει απομονώνοντας τον κατακτήτη και θωρακίζοντας την ανοιχτή δημοκρατία από το λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι για να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφισβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία της. Γι' αυτό και η Αθήνα της Δημοκρατίας συμπαραστέκεται στο ελεύθερο Κίεβο με τον δικό της παράλληλο αγώνα όπως κάνουν όλες οι πρωτεύουσες ειρήνης για να μην απλωθεί το ψέμα της αυταρχ για να εξηγηθούν οι λόγοι της νέας οικονομικής δοκιμασία που προκαλεί παντού η άδικη εισβολή. Και να ανακουφιστούν οι πολίτες με αποτελεσματικά μέτρα, αλλά και με αλήθειες, ώστε με ενότητα, αντοχή και ευθύνη να κερδίσουμε μαζί και αυτό το στοίχημα. Όσα είπε σήμερα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχουν ευρύτερη ακτινοβολία. Η Ευρώπη καλείται να σβήσει αμέσω τη φωτιά του πολέμου που άναψε στην καρδιά της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τις συνέπειε του στις οικονομίες και τις κοινωνίες της. Τα αποτρόπαια εγκλήματα που έγιναν να τιμωρηθούν. Και το διεθνές δίκαιο να ξαναγίνει η πηξίδα της πορείας της. Σε αυτόν τον δρόμο βαδίζει η Ελλάδα. Πιστή στην ιστορία και τι αρχέ τη και συνεπίσπρος στις συμμάχους της. Απέναντι στο αίμα και στην αυθαιρεσία, κάθε δισταγμό είναι ένοχος. Ελευθερία και δημοκρατία είναι η δική μας απάντηση. Όποια και αν είναι η ερώτηση. Χαιρετίζουμε λοιπόν τους Ουκρανούς με τους στίχους του εθνικού του ποιητή Ταρασευτσένκο. Και εσάς μεγαλόψυχοι ήρωες, ο Θεός δεν σας ξεχνά, συνεχίστε να αγωνίζεστε.